Když mě bolí hlava, tak si většinou vezmu prášek. Nebolí mě hlava nikdy. Vůbec. Ne. Naštěstí mě hlava moc často nebolí, ale asi nejlepší je se napít pořádně vody. Když mě, bolí hlava, když mě bolí hlava hodně, tak si vezmu nějaký prášek, nějakou tabletku proti bolesti hlavy. Když mě bolí hlava, tak začnu hodně pít vody. No. nějaký prášek? Když to nepomůže, tak si vezmu nějaký prášek.